Ο Χέμετα Ποικίλα. 1. Το Λέο Φορέιον. 2. Χαρμάμαξα. 1. Οικάμαξα. 3. Το Μίσθιον Αουτοκινέτων. 4. Χε Χάμαξα Φορτίων. 1. Φορταγωγός Χάμαξα. Το Φορτεγόν. 5. Το Ρημουλκούμενον Οχέμα. 6. Ο τροχιόδρομος. 7. Χε Ρουμουλκούζα χάμαξα. Χε χάμαξα μετά γεράνου. Το Ρουμουλκόν. 8. Το αυτοκιήνεε των δίτροχων. Το μεέχανο δίτροχων. 9. Ο πλάγιος κάλαθος. Ο πλεουρικός κάλαθος. Δέκα, ο μεχάνω διτροχίστεες. Έντεκα, ο χωπόγειος σιδερόδρομος. Δόδεκα, το χέιρο μάξιον. Το χάμαξα βρέφουους. Τριακαίδεκα, το πόδεέλατον. Πέσρακαίδεκα, ο πόδελάτες. Ε πόδελάτις. Πέντεκαίδεκα, το πόδελάτικον παιδάλιον εκαίδεκα, ο το Επτακάιδεκα, το πέδιλον. Ο πόδομο χλό. Οκτοκάιδεκα, κάηδεκα, ε το σκέγο φορέιον. Το σκέγο φορφόριον. είκοσι, το πτερόν. Ο προφυλακτεέρ γιλίουο. είκοσι χεν. Το οπίζο φως. Εικοσι δύο. Χε ακτίης. Εικοσι τρία. Το χέντριον. Το κάθισμα. Εικοσι τέσσερα. Το τρίτροχον.